أنا الغريب. أنا الغريب في غربتي تائه. أنا الغريب قد مات روحه عن وطنه غائب. تمادت علي الأيام شارد. قد حان وقتي لله أنا ساجد. قد حان وقتي لقبري أنا حافر. قد حان وقتي لقبري أنا حافر ليتني لم أولد في زمن لم يبقى نبيل محارب حرب قد أخذت مني أحباب وأقارب لم يبقى لي سوى أزقة وجوادر فرحيلي قريب لأرتاح وأنا مهاجر وأنا مهاجر